Bueno, els gegants és tot un procés eh, que comencem amb, amb el disseny, amb el disseny com el cas d'aquests gegants no? eh, que estan inspirats amb la torneboda, tant la indumentària com els personatges. Llavors, un cop tenim aquest disseny elaborat, eh, comencem amb l'escultura dels caps, dels bustos. Ara de modelar els caps és una part molt important no? perquè és el tema de l'escultura i aquí és allà on els hi dons personalitat, no? En el cas aquest, doncs, per exemple, la cara del gegant, no? Que és un personatge així jove. Doncs aquí vas a buscar un personatge doncs, que tingui gràcia. En el cas de la geganta, per exemple, que el pentinat ara no... Perquè porta la mitena, però si li traguéssim la mitena porta un pentinat molt de moda d'actual, que, que té mig cap rapat i l'altre mig té la cua que li hem deixat perquè per posar-li la mitena. No? A part posar doncs, els complements dels piercings, els complements dels tatuatges, totes aquestes coses vull dir que li donen un caràcter molt personal. Crec que hem de trobar, o sigui, hem de considerar eh, quan fem néixer do, do, dos gegants a la ciutat, a part de lo bonic que significa, que hi ha darrere artísticament, no? És un procés creatiu, és un procés manual, és un procés de detall, tot el que està fet, la roba, tot és, és un procés molt important. Nosaltres, com a, com a ajuntament, doncs hem tingut la sort de, de treballar en un dels estudis que porta molts més anys a Catalunya treballant i fent, i fent gegants. Evidentment, el resultat el podem veure perquè ...que son, son magníficos". Los nombres que tienen, de Eulalia... Pues ...fue una persona muy importante en Viladecán... ...que cedió todo su patrimonio a escuelas... ...y colegios, lo que eran hospitales... y el patrimonio lo cedió para la ciudad de Villalcáns y por eso es el nombre de Villalcáns. E de es una persona fue una persona que siempre estuvo vinculada a, a lo que es cultura, a lo que es tradición y, y bueno, en la colla de Diablas pues es una persona que te, es un cariño inmenso y bueno, por eso es el nombre de Lales. Es más fácil de llevar, los otros llevan capas, llevan unos ropajes más duros, más, más de estos, y estos son más ligeros en, en ese sentido. Los llegan que se jubilan, eh, tienen que pasar a un museo, lo suyo es tenerlo en un museo, a la vista de toda la gente y demás. Eh, el cargo que ocuparán serán los de, de bueno, para eventos, eventos sobre todo, eh, eventos que haga el ayuntamiento. Básicamente será quitarlos de, de, de la vida cotidiana, de salir, de ir de una ciudad a otra, de, en fin, y dejarlos ya un poco más parados.